بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد سے تازہ ترین افڈیٹس کے ساتھ آج اسلام آباد سے زیادہ لاہور کی خبریں گرم ہیں لیکن ان کا جو منبا اور مرکز ہے وہ اسلام آباد ہی ہے کیونکہ فیصلے اسلام آباد سے جاری ہو رہے ہیں اور ان پر عمل رامد لاہور میں ہو رہا ہے خان کی گرفتاری کے لیے گزشتا رات گزشتہ رات بھر جو ڈرامہ جاری رہا اس کی اطلاع تو آپ تک پہنچ گئی ہوں گی فواد چودھری کی گرفتاری تمام معاملات لمحہ بلمحہ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں لیکن ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایک ایکسکلوسیو خبر کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام کیوں ہوئی اصل منصوبہ کیا تھا اور پھر یہ جو فواد چوہدری کی گرفتاری ہے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے کیونکہ وہ اصل منصوبہ ان کا لیک ہو گیا تھا یہ منصوبہ لیک کس نے کیا اس میں ایک خاموش مجاہد کا ذکر آ رہا ہے اور لاہور کا ایک نوجوان پی ٹی آئی رہنما اس میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان کی پوری ٹیم نے جس جام فشانی جرت اور خاص طور پر جو کارکنوں نے کھلاڑیوں نے جس جوش و جذبے اور بہادری کے ساتھ زمان پار کا گھیراؤ کیا خان کو اپنی حفاظت میں لیا وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں لیکن اہم ترین کردار ایک خاموش مجاہد کا ہے جس نے یہ راز لیک کیا انتہائی ٹاپ سیکرٹ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیس افراد کو گرفتار کر لیا جائے اور پورا کریک ڈاؤن کیا جائے ایک دفعہ پی ٹی آئی پر اس کے بعد پھر مذاکرات ہوں اور ان لوگوں کی رہائی کے بدلے اگلے آٹھ نو دس ماہ کی جو حکومت ہے اس کا معاملہ منوا لیا جائے اگلے عام انتخابات کیسے ہوں گے یہ سب باتیں ان سے منوا لی جائیں لیکن پہلے ہی مرحلے پر ناکامی ہو گئی ہے سرکار کو اور وہ پریشان ہے کہ ان کے اندر سے ٹاپ سیکرٹ خبر کیسے لیک ہو گئی کہ جس کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور شاہین کی طرح جھپٹے اور آ کر زمان پار کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا اور رات بھر سخت سردی میں وہاں پہرا دیتے رہے کپتان سمیت جو 20 رہنما اس ہٹ لسٹ میں شامل ہیں ناظرین ان کے نام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو اصل منصوبہ ہے امپورٹڈ حکومت کا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ لندن میں اس کو حتمی شکل دی گئی ہے رانا ثناولہ وہاں پر موجود ہیں محترمہ مریم نواز شریف جناب نواز شریف اور دوسرے اہم جو لوگ ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان پارک پر لندن سے ڈرون حملہ کیا گیا جو ناکام ہو گیا ہے یہ اندر کی خبر ایکسکلوسو سٹوری ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ بیس نام بھی بتائیں گے جو اس ہٹ لسٹ میں شامل ہیں جن کی گرفتاری کا منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ ابھی ختم نہیں کیا گیا ناظرین اور خاموش مجاہدوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر عمل ہوگا لیکن اب کچھ وقسے کے بعد ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف نے اور میاں محمد نواز شریف نے اپنی واپسی کے حوالے سے جو شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے عمران خان کو نااہل کیا جائے جب تک کپتان کو گرفتار اور نااہل نہیں کیا جاتا اگر انہیں اگلے عام انتخابات قبول نہیں ہیں ناظرین چونکہ پچھلی رات والی جو اٹیمٹ ہے پہلی اٹمپٹ وہ ناکام ہو گئی ہے اب آئندہ کیا منصوبہ ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین انتہائی چونکا دینے والی ہوش ربا تفصیلات اپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین معاملہ بہت گھمبھیر ہے بہت حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ ہے ایک چھوٹی سی اٹیمپٹ تھی جو ناکام ہو گئی اور اس کے بعد معاملات پھر ویسے ہی چلیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے تو آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں کیونکہ معاملہ اگلے پانچ چھ سال کے اقتدار کا ہے جسے امپورٹڈ حکومت اور ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے اس لیے وہ انتہائی حد تک جانے کا پلان بنائے ہوئے ہیں لندن میں پچھلے ایک ہفتے سے اس حوالے سے بہت خوفناک منصوبے بن رہے ہیں کچھ تفصیلات ہم آپ کو آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکے ہیں اور مزید آج اس ویڈیو میں بہت سے حقائق آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک لسٹ تیار کی گئی ہے ناظرین جو پنجاب خیبر پختونخوا اور پشتون ایریاز ہیں بلوچستان کے وہاں کے جو اہم رہنما ہیں سرگرم رہنما ہیں جو کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں خان کی گرفتاری کی صورت میں ان سب کو پہلے مرحلے میں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد اگلے چند روز میں شروع ہو سکتا ہے ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچیس جنوری سے پندرہ فروری تک خوفناک ترین عرصہ ہے انتہائی خوفناک پیریڈ ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچیس تاریخ جو ہی شروع ہوئی کام شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جوں جو یہ دن آگے بڑھتے جائیں گے حالات کی سنگینی مزید بڑھتی جائے گی ناگرین خاموش مجاہدوں نے اس بیس رکنی ہٹ لسٹ کی تمام تفصیلات بھی خان تک پہنچا دی ہیں اور ان کی اچانک گرفتاری کا جو منصوبہ ہے اس سے بھی انہیں بر وقت خبردار کر دیا جو ہی یہ خبر پہنچی تو سب سے پہلے نے لاہور شاہین کی طرح جھپٹے اور آ کر حفاظتی حسار میں لے لیا زمان پارک کو اس سلسلے میں جو لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما ہیں سابق وفاقی وزیر میاں حماد اظہر انہوں نے ہیرو جیسا کردار ادا کیا اور انتہائی سبک رفتاری کے ساتھ کھلاڑیوں کو زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کی ان کا نیٹ ورک فعال بھی تھا اور الرٹ بھی تھا کیونکہ خدشہ موجود تھا کہ امپورٹڈ سرکار کوئی نہ کوئی شب خون مارے گی کوئی بڑا حملہ کرے گی اس لیے میاں اسلم اقبال اور میاں حماد اظہر بہت الرٹ تھے ان کے علاوہ یاسمین راشد نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اس سارے معاملے میں لیکن میاں حماد اظہر کا اور اس خاموش مجاہد کا جس نے یہ خبر لیک کی ہیرو جیسا کردار ہے اسے پارٹی کے اندر بھی اور کپتان کی طرف سے بھی بہت سراہا جا رہا ہے ناگرن جن 20 رہنماؤں کی گرفتاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور جنہیں ہر صورت میں ٹارگٹ کیا جانا ہے اور جنہیں ہر صورت میں خوف زدہ کیا جانا ہے ان کے نام بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے ناظرین اس لسٹ میں موجود نام آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم اس خوفناک اور گھناؤنے منصوبے کی تفصیلات کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں منصوبہ یہ تھا کہ جب خان کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا تو اس کے ساتھ ان کی فوٹیج بنائی جائے گی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور انہیں اس طریقے سے ذلیل کر کے اور ان کا حوصلہ توڑ کے اور کارکنوں کا مورال ڈاؤن کرنے والے انداز میں انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے, جائے گا اور بعد میں اس کی انکوائری شروع کر دی جائے گی کہ جی موقع پر موجود اہلکاروں نے بدتمیزی کی انہیں معطل کر دیا گیا ہے لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ خان کا جو ایک ہیرو جیسا امیج بنا ہوا ہے اسے توڑا جائے کس طریقے سے اسے توڑا جانا چاہیے اس حوالے سے خان کے ساتھ انتہائی نازیبہ سلوک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لندن سے خصوصی طور پر رانا ثناء اللہ کی ہدایات تھیں کہ خان کو اس انداز میں گرفتار کیا جائے کہ بعد میں چینلز اور میڈیا پر اس کا تمسخر اڑایا جا سکے اور کردار کشی کرنے کا ایک نیا اینگل بھی کی میڈیا کو اور کی میڈیا واریرز کو ایک مرچ مسالہ چورن کے طور پر فراہم کر دیا جائے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا اہلکار کوئی ایسا خاموش مجاہد فرشتہ بن کر خان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور گرفتاری کے لیے جو شب خون مارا جانا تھا اس سے ڈھائی گھنٹے پہلے خان کو خبر ہو گئی کہ یہ واقعہ آج رات ہونے والا ہے جس کے بعد خان نے اپنے ترین جو اظہر، میاں اسلم اقبال اور جو دوسرے رہنما تھے انہیں اعتماد میں لیا اور فوری طور پر جو کارکنوں کا کھلاڑیوں کا ایک حسار تھا وہ زمان پار کے گرد قائم کر دیا گیا ناظرین امپورٹڈ حکومت پریشان ہے اور ان تمام لوگوں کی اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان تمام, افسروں کی، ان تمام بیوروکریٹس کی اور پولیس والوں کی اور, اور اس بات کی تلاش جاری ہے کہ یہ خبر کہاں سے لیک ہوئی تو ناظرین ہم اب ان 20 کی فہرست آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جسے ہٹ لسٹ کا نام دیا گیا ہے ان رہنماؤں کو یا تو گرفتار کیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے نشانہ بنا کر پسے منظر میں جانے یا پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کیا جائے گا اس حوالے سے جو سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں ان کا بھی نشانہ یہ لوگ بنائے جا سکتے ہیں اور براہ راست مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے یہ کہنا ہے خاموش مجاہدوں کا جنہوں نے یہ پیغام جنہوں نے یہ اطلاع ایکسکلوسیو رپورٹ خان تک پہنچائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں جو پی ٹی آئی کے ممکنہ ٹکٹ ہولڈر ہیں سابق ارکان اسمبلی ہیں سابق ایم این اے اور خاص طور پر سابق ایم پی ایز انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے انتقامی کاروائیوں کا اور گرفتاریوں کا اس لیے خان نے ہدایت کی ہے کہ نہ صرف یہ 20 لوگ بلکہ باقی بھی جو پی ٹی اے کے تمام ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی ہے اور جو ممکنہ ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سب بہت احتیاط کریں اور پولیس کے ہتھے چڑھنے سے بچیں تاکہ کسی ممکنہ احتجاجی تحریک کی قیادت کرنے کے لیے وہ میدان میں موجود ہوں خاص طور پر اس وقت جب خان کو گرفتار کیا جائے گا تو ناظرین اب پیش خدمت ہیں وہ بیس نام پہلا حسبِ معمور حسب توقع کپتان کا نام ہے عمران خان دوسرا اسد عمر شاہ محمود قریشی اسد کیسر پرویز خٹک محمود خان علی امین گنڈاپور اعظم سواتی فواد چودھری یہ تو گرفتار ہو چکے ہیں میاں حماد اظہر مراد سعید مونس الہٰی چودھری وجاہت حسین فروخ حبیب قاسم سوری میاں اسلم اقبال یاسمین راشد شیریں مزاری کامران بنگش اور عاطف خان جی یہ 20 نام ہیں اور ان 20 افراد کو پہلی ہٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس طرح کی ناظرین کئی ہٹ لسٹیں بنائی گئی ہیں دوسری تیسری ہٹ لسٹ جنہیں آج سے یعنی 25 جنوری سے 15 فروری کے درمیان گرفتار کیا جانا ہے ہم آپ کو بہت پہلے یہ اطلاع دے چکے ہیں پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تاریخ دی تھی کہ پچیس جنوری سے 15 فروری تک بہت خوف نہ کرتا ہے بڑا خطرناک پیریڈ ہے ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان تین ہفتوں میں انہوں نے بہت محتاط رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچیں کیونکہ پہلے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد خان پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کپتان کا حکم یہ ہے کہ ہر صورت میں تمام رہنما گرفتاری سے بچیں تاکہ جو اصل مرحلہ ہے جو اصل جنگ ہے اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے نہ ہوں اور ان کے ضلعوں میں اور ان کے شہروں میں جو احتجاجی تحریک ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری جرت مندی کے ساتھ جاری ہو لڑ... اور یہ جنگ جو بہت ابھی شروع ہوئی ہے اسے آخری فتح تک لڑا جا سکے ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ